На українську землю повернувся наш земляк Артем Середняк. Смілянин був серед 45 звільнених 6 травня з російського полону захисників і захисниць Маріуполя. Повідомив радісно Новомомільський голова Сміли Сергій Нанком. Батько Артема Середняка Валерія опублікував фото, де зафіксована мить зустрічі звільненого азовця з рідними та його дівчиною Надією. Старший лейтенант Артем Середняк служив у полку Азов і 24 лютого 2022 року прибув зі своїм підрозділом в Маріуполь. Під час оборони цього міста він був поранен і знаходився із сотнями інших захисників на Разом зі своїми побратимами, виконуючи наказ командування зберегти життя особового складу, опинився в полоні. Лише через рік Артем повернувся в Україну. Як зустрічали свого героя, ми розпитали у батька Валерія Середняка. Служив він по указу, він тепер по указу підпорядковується в Національної гвардії України. Артем служив там з 15-го року, ну, десь, напевно, Місяця. його зачислили. Е Званяр він має старший лейтенант, офіцер 15-16 року він вже тримав участь у бойових діях у Донецькій Луганських областях. 24 лютого 20 2022 року вони прибули в Маріуполь захищати це місто. Там же Маріуполь він був поранений і знаходився після поранення він на заводі Азовсталь. Ну, тоді у вас ще був з ним зв'язок? Так, да, у мене був постійний зв'язок, але він був, ну, як постійно, він коли був, коли не був, тому що в перші дні росіяни в цій сіліжці в положили, і мобільний зв'язок буквально у нас був одну неділю, чи дівнадцять, я не пам'ятаю. А потім, е після того, як там з'явився, у нас Старлінг з'явився, і був якийсь періодично, там е раз кілька днів ми могли поспілкуватися е смс-ками в інтернеті. А як дізналися про те, що він потрапив в полон? По-перше, вже Артем казав, що командування вирішило, що поступив приказ президента датися полон для того, щоб зберегти життя військових. І Артем сам виходив в останню чергу, останню чергу тобто вже, якщо ви пам'ятаєте, це було в Кастяно напевно, на 4 дні. І в останню чергу виходив Артем і він знав, вони знали, куди їх повезуть, що вони будуть в Оленівці, в Донецькій області. І вони там, в Оленівці він був по 27 вересня 2022 року. Потім з 27 вересня їх фетипували в Тагомрог. Я не знаю номер цієї колонії. Ми з ними не спілкувалися вплоть до 6 травня цього року, тому що там не давали такої можливості спілкуватися. Ми писали письма через Червоний фест, нам пропонували, письма теж не доходили туди. Це вже ви зараз знаєте, так, що він нічого не отримав? Так, письмо ми вчора спілкувалися з ними, зараз ми знаємо, так. Про те, що їх увезли в Таганрог, ми теж не знали, ми знали, що вивезли. Ми чинні спілкувалися, там определені групи є. От, в телеграм-каналах. І були деякі зустрічі, гор з СБУ, там, і інформації точної, кого іменно по прізвищам, куди вивезли, не було нікого. Росіяни таку інформацію надавали, і вони знали тільки, що були в кількох містах. Це Таганрог, там Горлюка, десь в Криму, там ще кількості і прізвища Потім, коли був обмін, перед Новим роком там звільнили тому, двох чи трьох азовців, я спілкувався, тут тобто, мені підтвердила людина, що Їхала ну, разом з моїм сином напрямка того нарога. А як тут дізналися про те, що вже звільнений? Ну, мені знайома людина попередила, що повинен бути голодним цього ж дня, шостого числа, утром написали. Але це якщо якщо там нічого не поміняється із терміни Росія, от це не офіційне попередження було. І в списках повинен бути місце. От. І десь днем до двадцяті. Три він десь трефанував. Вже сам подзвонив? Так, да, подзвонив він сам і потім дзвонили з традиційного штабу, все ж до Ушу, теж вітали. І де ви з ним зустрілись? І їх всіх е, хлопців, яких поділи, 45 чоловіків їх повезли в госпіталь е, в місто Київ. І ми вчора поїхали і там стартом зустрілися. Ось там реабілітація буде, зараз проводять, беруть аналізи, хлопців дивляться на їхній стан. Визначають якісь там здорові всіх, будуть вирішити, кого їх лікувати. Ну, напевно, син мені сказав, що е, десь біля двох неділь вони е, е, не будуть там точно. Які найперші що, слова сказали, коли зустрілись? Я не пам'ятаю. На емоціях були, так? Так, да, такі емоції, що е, я дві години в Міями, не мама, не, ну, це, а, ну, не бабушками, не могли відчухатися, от так, просто сказано. От, потім уже з часом прийшли до себе Пішки. А взагалі як пережили цей рік? Ви ж розумієте, що коли зняли ті хлопців, вони були в Маріуполі, там була така ситуація, що всі розуміли, що їм ніхто нічого не може допомогти. Теж я це, це спілкувався, це нам тоді в той час і прогнозів е, хороших ровно нуль. Наші військові були змушені надати допомогу і вивести звідти наших хлопців, які поранених. От, і потихеньку їх там кільцо, яке взяли росіяни, це наріво продовжилося, і вони всі опинилися на заводі Газосталь, закінчились там медикаменти. Коли ви поранюєте сина, він. Попали в останню чергу, коли залишалося кілька до антибіотиків, щоб не, не почалася там гангеночі, які відруги там захворювання. Ну щоб купити інфекцію. Бо потім багато хлопців помирали навіть з невеличких поранень. Через того, що елементарних медичних засобів не було. Так, так, да, так, да, да, не було. Не було ні нічого не було. Ну, їжа була, але її так розтягували і давали такими порціями, що Артем за два місяці відход більше, ніж на 10 кілограмер. Не було, що їсти, було, було обмальні води, обмаль і тоді вже був такий настрій у нас, що, чесно кажучи, то ми вже до найхудшого вже задумали, що, що, може, тут таке вже себе не готували, але такі у нас, в нас мисли були. Потім, коли взяли їх полон, то якась в нас з'явилася надія, що їх обміняють, пообіцяли на такому рівні. Тут то, тобто, президент про це казав, і другі високопоставили наші чиновники. Але ж все так швидко не збулося. Частково в місяці частково обміняли хлопців. А та наша тина дуже велика залишилась на тій стороні. Наша вага нам було важкувати, але злокають до всього, звісно. Ну кожного дня молилися, думали. Щоб швидше звільнили.